سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما را داری از کانال فاند در یوتیوب تماشا میکن. یدوارم تا اینجا از ویدیوهایی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم و مییدیم و همونطور که میدونید تمام ویدیو های ما در یوتیوب به اشتراک میشه و بعد از مدتی در آپارات. در سایر شبکه اجتماعی ما هم میتونیم از آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون کریپتوکارنسی و بلاکچین مطلع بشین. حتما صفحه اینستاگرام ما رو دنبال بکنید آدرسش رو میتونید از سایتمون www.servetyour.com ببینید این ویدیو نودام هست و اگر میخواید از ما حمایت بکنید بهترین راه حمایت حمایت منویه با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون از ما حمایت میکنید دقت داشته باشین اشتراک این ویدیو برای سایرین به عنوان یک ا راهگشا هست بابت اینکه درگیر این باند های کلاهبرداری نشن متاسفانه به اسم رمز ارسا عرصا، ارزهای دیجیتال، ارزهای مجازی و خیلی عبارات مختلف از مردم کلاهبرداری میکنن من در قسمت اول این ویدیو به تشریح قسمتی از این موارد پرداختم پیشنهاد میکنم دو قسمت رو کامل ببینید هیچ الزامی وجود نداره که حالا حتما قسمت اول رو ابتدا ببینید و بعد قسمت دوم اما هر دو قسمت رو پیشنهاد می کنم که حتما مشاهده بفرمایید قسمت اولو براتون اینجا کارت می کنم که بعداً بهش مراجعه بفرمایید در قسمت دوم می خوام به ادامه موضوع کلاهبرداری و روش های اون و روش شناسایی توسط شما بپردازم امیدوارم که دیگه کسی نباشه که بعد از دیدن این ویدیو متسرر بشه از محل کلاهبرداری افراد شایع قبلا هم بارها اشاره شده بحث سلب مسئولیت این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره و اگر میخواید تو مقاصد تجاری ازش استفاده کنید در نظر داشته باشین که ریسک معامله گری کاملا برهده خود شما هست و از این محل هیچ مسئولیت بره ما نمی باشد ضمنند روش استفاده از ویدیوهای کانال رم در قالب یه ویدیو جداگانه تهیه کردم اینو حتما ببینید به خاطر اینکه به شما کمک میکنه که بهتر بتونید از مجموعه ویدیوهای ما، استفاده ببرید. ویدیو 80 در کانال یوتیوبمون به اشتراک گذاشته شده. در قسمت قبلی در خصوص کلاهبرداری نیجریه توضیح دادم و یه تعدادی از نمونه روش‌های کلاهبرداری رو با هم مرور کردیم. در ادامه می‌خوام این نمونه‌ها رو کامل کنم و در نهایت حتما به این قسمت دقت داشته باشید که این روش‌ها به صورت دسته بندی شده است و شما خیلی راحت میتونید از دل اینها موارد مورد نظرتونو در بیارید بررسی بکنید و در دام کلاهبردارا نیفتیم یکی دیگه از روشهای کلاهبرداری عکس کلید خصوصی یا همون پرایویت کی کیف پول دیجیتالتون هست. به هیچ عنوان این عین رمز اول و دوم کارت بانکیتونه، عین رمز اینترنت بانکیتونه. به هیچ عنوان به کسی ندید. اگه گفتن باید اینو بدین که ما بتونیم پول واریز بکنیم، ما اینو نداریم، نمیتونیم، اصلا کلا برداریه. باشه، نمیخوام بریزی. خیلی از این موارد پیش اومده. با اینکه بارها بارها بارها من تاکید کردم، تعداد زیادی ایمیل دارم، کامنت دارم، پیام خصوصی دارم که دوستان متاسفانه این کارو کردن و منابع مالیشون از دست رفته. دقت داشته باشین به هیچ عنوان نپذیرید که پرایوت کی کیف پول دیجیتالتونو در اختیار کسی قرار بدید. کلاه‌برداری به, به روش کلود ماینینگ میان میگن مثلا شما یه هش پاوری به ما اینجا یه فارمی درست کردیم که ماهی 10 درصد به شما بازدهی میده اصلا این روش همون روش قدیمی پانزیه و این متاسفانه یک روش مرسوم و نخنمایه اما همچنان داره جواب میده برای این کلاه‌برداری تو کلود ماینینگ ها خیلی حواستون باشه متاسفانه توش کلاهبرداری زیاد هم در اومده اکثرشون میتونم بگم همین جوریه و خب به خاطر اینکه میان یه ریت بالاتری از بانک و به با عنوان سود به شما پیشنهاد میدن خب طمع هر کسی را قلقلک میده که وارد اینها بشه بعد افزارهای استخراج میان میگن این اپلیکیشن رو بزنین یا حتی بعضی سایت ها هم که واردش میشه یه دفعه ببینی کامپیوترت کند شده یا موبایلت خیلی کند میشه دقیق داشته باش که اینا میان از سی پی شما استفاده کارت از کارت گرافیکیتون رمتون استفاده میکنن برای مقاصد خودشون که همون ماینینگ و شما منابع به سخت افزاریتون رو پول برق دادین در نهایت دستگاه شما از بین میره و اونها به اهداف خودشون خواهند رسید دقیق داشته باشین این اپلیکیشن ها یک میتونن این مشکل رو به وجود بیارن دو بحث سرقت کلید خصوصی و سایر اطلاعات کاربریتونی که روی موبایلتون قرار داره گروه های پامپ و اصلا وارد اینا نشید. اینا مسلحا به ابزارهای پیشرفته از ربات‌های معاملهگر استفاده میکنند تو میلی ثانیه اردرشو میذاره میفروشه از بازار خارج میشه شما می‌بینید یه توکن شیت کوین به درد نخوره بی‌ارزش که کلیم پول بابتش دادی پول ندید بابت سیگنال نمیدونم وی‌آی‌پی نه بابا اینا همش حرف کلاهبرداری همون اتفاقی در بورس تهران میفته و سازمان بورس بعضا با اینا برخورد کرده کانالشون رو بسته باشون به صورت قضایی برخورد کرده همین اتفاقم هم تو کریپتو میفته چه بسا بدتر چون اینجا دیگه اصلا کسی هم کنترل نمیکنه این شما اینکه که این ماها هستیم که اجازه میدیم این روش‌ها باب بشه و به دنبال سودای زودگذر هستیم و متأسفانه اینجوری هم کلاه خواهد رفت دقت داشته باشین که نسبت به این موارد حساس باشین اصلا نرید سراغ اینا پنیر مجانی فقط تو تله موشه بحث ما در خصوص روش هایی که کلاهبرداری برداری میشه توی اسلاید قبلی به پایان رسید یعنی این گروه مواردی که خدمتون عرض کردم قسمتی از روش هاست و بازم تأکید می‌کنم همیشه کلاه برداری یه قدم جلوتر هستن و این جلو بودن اونها به واسطه حالا خلاقیتی که دارن ذهنی که برای گلاهبرداری طراحی شده و از روش های مختلف استفاده میکن به همه این مواردی که من گفتم که شما الان میگه میخب ما همه رو فهمیده. یه چیزی به اون مهندسی اجتماعی رو اضافه کن در قالب ایمیل پیام تماس فایل صوتی از تکنیک های بسیار پیشرفته استفاده میکنن که به قول معروف ذهن مخاطب رو درگیر بکنن. و به مقاصد خودشون برسند بعدن هم که به اون تومه کلاهبرداری میگی خب تو که اینا رو خونده بودی شنیده بودی میگه آره والا ولی نمیدونم چی شد اون موقع اصلا فکرم کار نمیکرد چون کلاهبرداران به روش های جدیدی مسلح میشن و از این ابزار برای رسیدن به مقاصدشون استفاده همد پس بهتره که هی ما اینا با هم مرور کنیم حواسمون باشه به همین راحتی پول به کسی ندیم دقت داشته باشیم تو تحریف شرکت نکنیم علکی اپلیکیشنی رو نصب نکنیم و حتی این داستان رال دادن شما مثلا میگن که اگر شما بیای یه نفر معرفی کنی مثلا 20 درصد خرید اونم به شما میدم از طرح‌های بازاریابی و خب شبیه همون شرکت های هرمی و با اون رویکرد پانزی کلاهبردار هست ببینید حق بازاریابی بابت معرفی سایرین خیلی چیز خطرناکی دقت داشته باشین به هر قیمتی دوستانتون درگیر پروژه‌ای نکنید این اعتبار شماست که از بین داره میره اگر ازتون خواستن پرایوت کیتون در اختیارشون بذاریم نام کاربری رمز عبور رو بذارین که ما میخواییم اینو واریز کنیم نمیتونیم دسترسی نداریم اصلا نمیخواد واریز کنیم شک نکن من به ذرس قاطه اینجا میگم صد درصد کلاه و بحث اینکه یه سری طرها خب ریلیتدن به این سری آدم ها که قبلا توضیح دادم که چجوری آدم ها رو تشخیص بدین که اینا مثلا فیکن واقعی یه سری این آدم ها سابقه بدی دارن. پروژه شکست خورده ای یا اصلا کلاهبرداری شده طرف اومده یه بار دیگه کلاهبرداری کرد یه چرخی بزنید ببینید که این آدم آدم به درد بخوری هست سابقه بدی دارد نداره و بعد توی پروژهش سرمایه گذاری کنید سوده غیر متعارف سوده حالا خارجه مثلا یه درصد دو درصد خیلی عدد کمیه طرف میاد میگه مثلا 500 درصد ماهانه سالی دو درصد بهتون میده اصلا همون کلکی که بیتکان زد این عدده عدده غیر قابل قبولی به هیچ عنوان واردش نشین اصلا شک نکنید که این شرکت ها و این بطرها و این آدمهایی که از این سودهای غیرمتعارف غیر متعارف برای تهیج سرمایه گذار برای دریافت پول و سود کوتاه مدت استفاده میکنن راهی به جز کلاهبرداری ندارن و آخرش هم جمع میکنن و در میرن اعضای تیم فنی و مالکان تیم فنی رو برید بررسی کنید خیلی کار ساده است من قبلا تو سایت آیسیو بنچ که توی مجموعه آیسیو ها برای شما توضیح دادم به این مسئله اشاره کرده بودم که چه جوری میتونید پیدا بکنید یا آدمی اصلا این کار از توی این لیست آدم حسابیا هست نیست چیکار داره میکنه و اصلا این اکسی که گذاشتن واقعیه با اون گوگل ایمیج.گوگل.کام uh, سرچش بکنید ببینید اصلا این عکس عکس واقعه یه ادمی اسم اون زیر گذاشتن برید بگردید تو سایر شبکه‌های اجتماعی مخصوصا اینه ای که توی کریپتوکارنسی uh, کار میکنن، اکثرا لینکدین دارن اکثرا تو توییتر uh, فعالیت میکنن. Uh, برید ببینید بعضی میبینی تو صفحه اصلیش طرف مثلا نوشته بابا بب... به اسم من دارن یه پروژه کلاوبرداری می‌کنن نخرید خب دیگه از این واضح‌تر چه جوری میتونه بگه نخرید دقت داشته باشین که اینا مجموعه ای کوتاه از روش‌های کلاهبرداریه و هر روز به اینها اضافه میشه این مجموعه لازم هست که شده اما کافی برای مقابله با این روش ها نیست دقت داشته باشید که خودتون حتما به روز نگهداری هر سوالی داشتین در این خصوص توی پست مربوط به همین ویدیو کامنت کنید برای من تو یوتیوب من اینو بررسی میکنم بهتون جواب میدم تو صفحه اینستاگراممونم مرتب مواردی که اسکم هست ما ما باش برخورد کردیم و برای ما مهرس شده رو معرفی می کنیم حالا دیگه انتخاب با خودتونه دقت داشته باشین این روش کلاهبرداری خیلی مرسوم شده توی بازار کریپتوکارنسی و خب متاسفانه منابع مالی قابل توجهی هم از جیب مردم. میبرند امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشیم برای حیمت منوی از ما همونطوری که گفتم با اشتراک این ویدیو در ساری شبکه اجتماعی ارسالش برای دوستاتون در وهله اول از اینکه سرشون کلاها بره جلوگیری گیری و بعد از اون به ما کمک می تا, تا شبکه اجتماعیمون توسعه پیدا بکنه اگر به موضوعاتی کرپتوکارنسی علاقمند هستی و تا الان عضو کانال ما نشدی همین الان روی لوگو بزن دکمه زنگوله رو هم فشار بده تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که ما به اشتراک می‌ذاریم زودتر از بقیه از طریق یک ایمیل خودکار مطلع بشی دو تا ویدیو مرتبط با موضوع هم براتون این انتهای کارت میکنم تا ان شاءالله دانشیتون تکمیل بشه ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار